Apropos jul, og et år, som snart er slut, vil vi sige tak for det, som året har budt. Tak for tiden, I har brugt på vores online-tilholdssted. Tak fordi I altid trofast og flittigt har kigget med. Vi har delt alt fra landsholdsbrød og sang, Du ved godt, det er vigtigt, hvis det i ørerne skal fange. Det er nu også blevet til deling af en masse nyt i viden som vi håber har varmet lidt ekstra her i juletiden. Men lige meget hvad vi på medierne har slået op, siger vi igen tak, fordi I aldrig har sagt stop. I har gjort vores første år værd at mindes, og skal vide, at bedre følgere ej kan findes. Hvis I markedsføring i det nye år vil, håber vi I ved, at I bare skal sige til. Fra alle også i byrådet håber vi, at I får en rigtig glædelig jul og et godt nytår.